Då hälsar jag alla välkomna och eh, framförallt hälsar jag samtalets huvudperson, välkommen, Olle Andersson. Tack. Du är anställd som antikvarie, specialiserad på järnålder och som museetekniker Sedan 2012 kom vi fram till på Historiska museet vid Lunds universitet. Och det är ett universitet, ett museum som är ett systermuseum till Historiska museet i Stockholm och som faktiskt har lika stora samlingar och när vi jämförde lika mycket, lika många ärenden över året faktiskt man hanterar. Men med en tiondel så stor personal. Så det är en, en humla som inte förstår att den inte kan flyga. Och det var där vi lärde känna varandra, Olle och jag, när vi jobbade där båda två. Och vi kommer att senare i samtidigt komma tillbaka till det samarbetet. Men Olle, du är inte bara antikvarie- och tekniker. Du är också smed, har arbetat som slöjdlärare och dessutom skapar du och ställer ut egen konst. Låt oss ta det hela kronologiskt med alla dessa kompetenser. Hur började det? Jag blev tvungen att skriva ut ett gammalt CV för att hålla ordning på vad man... Jag kom fram till att... <clears throat> lite chockerande att jag började jobba redan 1978, vilket jag inte har lyckats förtränga lite grann. Men... Eh, det, det är att saker och ting går ibland, det blir liksom någon som man kommer tillbaka till där man var. För att jag ser det allra första jag gjorde, mitt första riktiga jobb, det var någon som heter Tandteknikerbiträde. Och då står man och gör formar och slabbar med gips varje dag i fyra år i det här fallet. Och det är vad jag har gjort ganska mycket på jobbet emellanåt också. Så det går liksom ont sådär. Men sen, jag har ju en vanlig normal arkeologutbildning också. Men sen jag började jag väldigt tidigt med experimentell arkeologi och det här med rekonstruera och hålla på. Och jag började ju... Långt långt innan det här så börjar jag faktiskt med en liten smedja hemma på gården på Bonlandet. Så det finns en sån här tråd i det hela. Mm. Mm. Men du har ju en... Eller det rättare sagt, det du gör är ju kombinera teori och praktik väldigt mycket. Ja. Och det har du gjort inom arkeologin. Men du har också, tack vare de här, de här praktiska... Förmågan har hamnat i tekniker tjänst också och gör väldigt mycket praktiskt på museet. Vad, vad kan du beskriva dina arbetsuppgifter? Vad, vad jobbar du med på dagarna? Hur, hur blandat är det? Det är extremt blandat faktiskt. Är det. det är något som. Som så, jag, jag är alltså antikvarie också. Det, det är en mer, mer formell tjänst. Man ska eh, alltså i, ska man säga, arbetsuppgifter på ett museum. Men sen är det ju då. Det kan man rena ramar gruvarbetet också. Och det är, är att såga och spika och måla och limma och sådana saker och bygga utställningar från grunden och allting däremellan. Jag kan med viss stolthet säga att ibland, det har förekommit att jag först har skrivit en text och sen har skrivit upp den också, så att det, det är så pass blandat är det är Och dessutom så, förutom då det här utställningsproduktionen och rekonstruktioner och kopieskapande så så jobbar du också med modeller. Mm. Um, det är... från, från början är det ju bara ett, ett, ett, ett... Det är en fascination jag tror jag har sedan barn och jag tror de flesta gillar när jag tittar på modeller på museer. Det är, det är väldigt givande. Men <coughs> nu de sista åren när det har kommit det här med... Möjligheten till 3D-skapande och printande och sånt, så har ju den, den världen öppnat helt alldeles fantastiskt. Nu för tiden, så folk som håller på med eh, modeller och jag tänker typ sådana här järnvägsfantastomus som sådana, de har ju haft 3D-printer hemma i köket nu i minst fem år och någonting sådär. Och vi har ju nu på museet också en museum också, sånt som har verkligen fått gå väldigt mycket. Vi har för stora saker, för minskade saker och gjort. Eh, och som är en av mina käpphästar i det pedagogiska. Att kunna tillverka något som till det yttre liknar. Ett, ett, ett arkeologiskt föremål som man faktiskt kan handskas med utan att behöva tänka så mycket på hållfasthet och sånt. Sådana saker är väldigt roliga. Mm. Jag kommer ihåg vi gjorde en modell till. Eh... Den här kronosutställningen om medeltida borgar och dess invånare. Mm. Och då hade vi en diskussion om hur vi skulle... Du, du gjorde borgmodellen och så var det ju en slags bild av ett, en sammanblandning av olika hustyper. Och det, var in, det var borgen borgen, inte en fysisk eh, konstruktion. Och vi diskuterade det här med färgsättningen, kommer du ihåg det? Mm. Och vi bestämde oss för att inte färgsätta till slut. Ja, för vad vi än valde för färg så valde vi ett material. Mm. Precis. Eh, vi kom också fram, vi gjorde ju alltihopa i en, en sorts gipsblandning, så kom fram till eh, som jag tycker om snillbygst. Ja, det är vinter. Vi slipper det ja. hemska gräset och träden och allt sånt som alltid sabbar en modell. De, de är bara inte, utan det var vinter. Det var is på vattnet, så vi släppte ju också. Så att, um... uh, Finns det någonting som du inte gör? <laughs> en samhällsfråga. Ja. Jag, jag, jag tror jag vet en svag punkt, men jag är inte riktigt säker. För du kan ju ha lärt dig det med. Uh, nej, jag vet. Ja. Jag tänkte på det här med elektronik och koppla sladdar och så där, gör du det? Ja, det händer. Jag har faktiskt satt lite ljus och mäckat lite med vår 3D-skrivare och sånt där, så det börjar krypa in lite grann. Det är så. Men det är begränsat vad man får lov att göra, jag skyller på det. Ja. Så. Ja. Och det har vi ju också i lokalerna i Lund, att det här med brandsäkerhet och det finns föremål och så, jag kommer ihåg när du handsågade med fogsvans en hel inredning till en utställning? Ja, det har med arbetsmiljö att göra också. Sånt ganska, ganska ofta är det att handverktyg de, de skitar ner mindre om inte annat. Det vet alla när man bygger om utställningar och när man tar in hantverkare och sånt. Att, eh, eh, det tror Jag tror alla som har varit med om att de, de som är vanliga med en vanlig byggarbetsplats är lite svåra att ha i museimiljö, om man säger så, utan det, det är lite speciellt, så är det ju. Mm. Mm. Vi var inne på det här med pedagogisk käpphäst också. Du har ju dessutom deltagit i det pedagogiska programmet i pedagogiska verkstaden och där har du ju nytta av ditt slöjdlärarerfarenhet, tänker jag. Mm. Jag har ju, vi pratade om, om, om det kronologiska utbildningar och sånt där. Det är att jag har eh, faktiskt läst pedagogik på högskolan också. Så, så pass. Yeah. <laughs> och eh, det är ju något jag har gjort väldigt mycket. Det här när jag har sysslat med experimentell arkeologi är ju till väldigt stor del pedagogisk publik publikdragande del. Jag har, byggt, jag har byggt, tillsammans med andra naturligtvis, ganska stora anläggningar, framförallt vikingatid, som var väldigt, väldigt populär på 80- 90-talet. Och, 90 och där ingick det ju hela tiden i ett, ett, ett samspel med publika verksamheter. Så det har man ju med sig hela tiden också, förutom det att jag var lärare i fyra år också, alltså i vanliga Svenska grundskolan. Och eh, när vi pratar här, du säger att du gör det i samarbete, om vi ska komma in på samarbete, så arbetade vi ju ihop på Historiska museet. Jag som utställningsproducent och konservator och du som antikvarie och, eh, och tekniker då. Och ofta gjorde vi formgivningen tillsammans. Mm. Vi tittade på... Jag var väl lite inne på det där med färgen. Jag brukar göra ett färgschema för utställningen och ha, ha det satt. Men sen diskuterade vi form och funktion. Och, eh, ofta gav jag dig en lapp med några mått, inte ens en skiss. Och fick tillbaka någonting som absolut stämde överens med, med mina intentioner. Kommer du ihåg hur vi jobbar tillsammans? Eh, nej, det är inte rakt då. För det, det, det är ett ganska naturligt, skulle jag säga, lite flyt i det hela. När man, om man kan jobba nära varandra och komma i. Så man vet vad man pratar om tillsammans. Det är, det är inte alltid helt självklart faktiskt. Det, det har man ju också varit med om på utställningen att man pratar förbi varandra. Att det inte mm. eh, riktigt funkar också. Va? <clears throat> eh, men. Eh, om man, är, man får nästan vara i lokalen om man gör så som vi gjorde. Ja. Det kan fungera sämre med distansarbete så att säga. Mm. Mm. Och vi har ju jobbat ihop med montrar och jag vet att du sen sen jag slutade så var du både producent och, och formgivare till en utställning tillsammans med Lovisa som vi har med här som var konservator. Så att, ni måste ju ha jobbat också nära varandra. Ja, just den Versöstal-utställning som fortfarande står kvar. Det är ju det här med tillfälliga utställningar är ju sällan så tillfälliga som de är tänkta. Det är också en, en, en erfarenhet från museer i världen. Eh, vissa utställningar börjar en ändå och slutar en annan. Det har vi varit med om flera gånger att man har en idé. I just den utställningen så var det, det handlade det först om en nollbudgetutställning av överblivet material som skulle bli bara en liten del av en ex, annan existerande utställning. Och sen så, jag vet inte riktigt hur det gick till, men, men det tog lite fart och fler människor blev inblandade och man kom fram till att man skulle nu kunna söka lite pengar då och så till slut så blev det en förhållandevis stor utställning om än. Ganska enkel och billig fortfarande, men eh, och framförallt är det en väldigt, väldigt bra dels ett stort vetenskapligt verk, dels en eh, mer populärvetenskaplig bok som har sålt väldigt bra, som är baserad på utställningen. Så det var en eh, det var någon sån här eh, märkligt framväxande Sock där som jag ska ta mig på det sättet. Jag började bara med att jag ville få ihop ett par montrar. det var det jag började med. Och på sätt och vis så samarbetar du ju förutom med, med både interna och externa kollegor. Så vet jag att du har ett samarbete med en kollega på ett systermuseum i Lund. Ja. Johan. Han är mitt, en, en, en, en, en av mina äldsta vänner. Det är ju lite grann så. En, det är ingen slump att man känner och umgås med människor i branschen. Men vi, vi träffade varandra redan som studenter. Vi hade inte närheten av den här jobben när vi först träffades. Men det är en, då en kollega som är ungefär mitt opposite på sitt namn, fast han har lite större, större arbetsuppgifter än vad jag har. Och han har just den här elektroniska kompetensen som jag saknar. Han är väldigt glad för att bygga ihop en, en jättegammal mobiltelefon med en projektor och sådana saker. Det, det går jättebra där, just när det är konstinstallationer. Och där har vi, då hjälper man och jag på senare tid till lite grann med 3D-printning och sånt åt dem och det pågår den typen av Eh, lite utveckling mellan. det är delvis och delvis faktiskt på en ganska personlig plan kan man säga. Men det är väldigt nyttigt och det, det ska vi göra med av. Mm. På sätt och vis så samarbetar du ju också med dig själv genom dina olika roller och kan du säga något om för- och nackdelar med att ha flera kompetenser samlade i samma person? Ja, det alltså fördelar är att det är ju det är ju ganska snabbt från, från teori till praktik och så. Men det är en ganska rejäl nackdel är att man inte bara samarbetar utan även konkurrerar med sig själv. Det blir, både i tidsmässigt och ibland i, i, i intresse och energi och sånt där. Det kan vara lite vingligt att man kanske gör det som är roligare istället för, för det som man skulle gjort Precis den kvarten kanske som händer. Mm. När vi pratar inför det så pratar vi också det här att när kompetensen ligger samlad i en person så är det inte så uppenbart för dem runt omkring hur mycket arbete som faktiskt försiggår av kompromisser och ställningstagande och så mellan olika olika önskemål och behov mm. runt både arbetsmiljöbevarande formgivning, föremål, allt. Det är, ju, det är ju så många kompetenser och när det är en person som har det så syns det inte de beslut man tar. Nej, det kan, som säger, det kan bli... Eh kanske för informellt ibland. Alltså det, det sker ju in, in i huvudet om man säger så. Så därför menar jag att det kan finnas vissa känslomässiga drag som grindar över oss, att man tycker att nah, det, där, det där var trist. Nu gör vi någon, någon mer spännande grej istället inom, inom det här området, så att, visst kan det vara så. Mm. Och vi var ju inne lite, även om det är en helt annan diskussion, men också att få betalt för, för alla dina utbildningar. Har du lön efter utbildning? Ja, man, man kunde ju haft, ibland, och det, det tror jag väldigt många i museevern kan känna igen sig, att, att man, man kunde ha haft en lön för varje sån här specialistkompetens man hade. Det har inte varit så himla dyrt. Jag är ju vet ju med mig att jag är absolut inte en enda med, med dubbla och tredubbla utbildningar av bakgrund och sånt där, utan det är ju ganska vanligt i, i vår bransch att man har det, man kommer från olika håll. Och som sagt, eh, även om det kanske hade varit tråkigt i längden, så just det här, tänk om man fick betalt för att bara sitta och köra 3D eller bara eh, göra hantverk eller sånt där som det finns människor, har jag hört, som gör. Du nämnde också om en 3D-modell som du hade gjort för framtagande av arkeologiskt föremål i preparat. Kan du berätta om det? Det lätt så spännande. Ja, just det. Det är, ju, det är något som har varit på gång länge, just med man får bättre och bättre röntgenteknik. Jag vet inte om ni kommer ihåg, Kiki är i Hall. Mm. Det har man gjort så redan för ganska många år sedan med ett, ett, ett bronsåldersfyndig preparat. Som så såvitt jag vet finns det fortfarande kvar i preparaten. Man har använt en väldigt stark industri eh, CT-röntgen, alltså en röntgen eh, Och sen projicerar man den här saken. Och det som vi har, vi har gjort nu det är att eh, en myltsvande väldigt stark röntgen har röntgat en svärdsknapp, en silverinlagd svärdsknapp som hittats i Skåne nu ganska nyligen. Och dels har du då gett konservatorerna en bild av vad som händer inne i den här rostiga järn, eller, ja, ni vet som det blir med, med järn. Det blir en väldig massa oxider runt om det hela, som man har ju väldigt svårt att se vad det. är. Men det gick faktiskt att ur den här informationen plocka ut en 3D-modell från den här röntgen som med lite rensning och sånt gick att printa, så jag har printat ut den i plast i skala ett till ett så att den, den kan man hålla i handen nu, fast den själva svärsknappen fortfarande är inne i sin sin och det Och sånt det är rätt så. Mm. Det är faktiskt Det är något liknande på gång också till exempel med en påse pengar från Gripshunden Hon har man gjort motsvarande saker, alltså Gripshunden här, skeppet i Gröneskärgård mm. som vår myntexpert är väldigt nyfiken på om vi kan göra något liknande med den. Det, vi får se, men, men det, det är sådana saker är fascinerande för det är ibland konserverings och utställning. Saker som kanske inte helt enkelt går att plocka ut, det skulle vara totalt förstörande att göra det. Och då har man de här möjligheterna. Och där har vi, det kommer att hända mycket där. Mm. Sen gjorde du också en jämförelse med inom medicinområdet att använda 3D-modeller och att om man faktiskt vill plocka fram de här arkeologiska föremålen så kan man ha hjälp av modellen. Ja, nu, det tänker, nu är inte jag konservator så exakt hur man ska göra med exempelvis den här svärsknappen, det kan jag inte riktigt avgöra. Men jag sa ett nyhetsinslag där man på hjärtkirurgerna i Lund, de fick utskrift av hjärtat att de skulle ge sig in i. Inte, alltså inte bara en bild, för bilder är vi vana med, utan de fick en, en delad utskrift de kunde hålla i handen, för de sa att det är överraskningar så det räcker. Vi vill inte ha några onödiga. Så det, det var att de rent, rent fysiskt höll det här hjärtat i sina händer och kunde vända och reda på det och titta på det innan de gav sig in. Och det var en tydligen stor fördel. Och jag tänker att det är ju en fördel för i alla sådana här sammanhang när man ska ge sig in i det okända. Mm. Om vi ska avsluta så, så, så smått så sa jag ju också att du gör egen konst och ställer ut. Mm. Och då är jag lite nyfiken hur du arbetar med dina egna utställningar om din roll är enbart konstnären så du står och tittar på när andra hänger och, och producerar och formger och monterar. och så Eller är det Olle som gör allting själv? Ja, jag har ju inte riktigt nått den nivån att det är någon som gör det åt mig, så det är fortfarande jag som gör allting själv där. Sen hade jag väl varit uh, ungefär som att läkare är dåliga patienter så hade jag ju inte uh, varit så lätt att göra mig för någon annan hängde åt mig. Alltså det, det hade nog varit jobbigt, det tror jag. Jag tänkte att vi skulle släppa in, och nu får ni gärna sätta på kameran om ni har frågor till Olle här. Om det är nån som vill veta mer om någon av alla dessa kompetenser. Annika? Alissa har en fråga också. Jag blev lite nyfiken på, du, du sa ju att du hade ju personliga kontakter med, med andra på museer, men har du andra nätverk och så kring och hur skaffar du din, dig det som, ja, kompetensutvecklar, hur kompetensutvecklar du dig? Eh, där direkta nätverk, det vet jag inte om jag har byggt upp på det sättet. Kompetensutveckling, det är Youtube. Jag lärde mig jag är lite kaxig för att jag ganska nyligen lärde mig Illustrator det här sista programmet till Photoshop som visst sig vara väldigt användbart för mig då. Jag har gjort min första grafik och så där. Och då då jag tog till mig en bild på det för då har jag, jag har jag två datorer på, på rummet, då det är det Illustrator i ena och Youtube i den andra och så. Det gick det Och det gör jag alldeles utmärkt. Det, det fanns ju en tid när man gick på kurser och sånt där, men jag vet inte om folk gör det längre, för det är väldigt många känner. Det är, det är mycket, mycket Youtube-instruktioner och sånt där. Det, det är väldigt användbart. Eller? Sen, min, min grundutbildning är ju från, det är ju, jag har ju gått traditionell ut, men jag har ju en, en utbildning som är alltså en sån riktig grundplåt för, för att köra maskiner och hantverk, och, men... Och även det här med, med datorer och 3D-printar och sånt har jag från den utbildningen. Även om den då är för mer än 20 år sedan så själva tänket, redan då så var det väldigt mycket datorstörda maskiner. Så att, eh, jag hade nog inte haft så lätt för det annars. Utan det, det var bara att jag dammade av lite gamla kunskaper så gick det faktiskt väldigt bra med både med, med själva 3D-programmen och själva maskinen. Så det hittade jag in i väldigt snabbt. Ska vi se? Alissa, du hade också en fråga. Ja, eh, hej Jule, det var jätteroligt att, att höra hur du jobbar med alla olika eh, delar utav utställningsarbete, och museiarbete och samlingsarbete. Men jag undrar, du berättade om era taktila utställningar som har varit- där, där 3D-materialet har fått utgöra de här objekten som man kan känna på. Mm. Har, det, har det hänt någon gång att ett 3D-objekt som har skapats för en utställning- har kommit in i samlingen? Och blivit liksom en del, blivit mer en liksom rekvisita och utställningsmaterial. Nej, det kan jag nu inte. Jag har inte gjort någon. eller vi har inte gjort någon direkt utställning baserat på det. Det, det kommer nog lite grann. Men det är framförallt i den, i den pedagogiska verksamheten som vi har haft. Eh, en... Jag tänker på modellerna och sådär. Ja. Nej, det har inte varit någonting sånt nu kan jag säga. Vi har ju en, vad nämn, just, just den taktik som jag är alldeles mest nöjd med för tillfället i alla fall, det är att vi har en, en liten, liten, ett litet, litet grishuvud som är väldigt unikt fynd från uppåkar i silver. Väldigt fint gjort. Kanske en hjälmprydare och sådär. där. Som jag lyckades scanna och sen fick jag skulptera det i 3D och printade ut det så det blev så stort som en riktig galt skulle haft. Alltså en motsvarande som en jakttrofé sätter på vägen. Och den, den blev, den tycker jag är enormt rolig. Det ser ut ungefär som, som Pumba i, i Timon och Pumba om ni vet de här Disney-figurerna. Ja, den, den kan man liksom hålla i famnen och verkligen ta på. Och det är något som det tar fram kvaliteter som, som originalförmål. Liksom det går inte riktigt att förmedla det på något annat sätt, vill jag påstå. Förutom Vineröhr som riktigt har specialstuderat originalförmål. Men för någon som bara ska få ett intryck direkt så är det väldigt kul att kunna förstå saker på det sättet. Till exempel. Klockan är faktiskt 9:30 prick, så vi har en minut att avrunda på. Och då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp på det här samtalet. Ja, tack själv.